Ігор Петришин 32 роки жив у Німеччині. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік повернувся захищати батьківщину. Перший день війни в мене, мене застав на роботі. Я, коротко, якраз прийшов зранку в 6-й годині, і в мене оці колеги на роботі кажуть, що війна почалася. Я одразу прийшов в правий сектор, та я в правому секторі, тому прийшов одразу туди, пройшов в вишкіл тактично-медичний і остальні там вишколи по тактиці. Повернувся в Україну боєць у березні минулого року. Уже з 1 квітня він воює на фронті. У мене тільки одне – Україну визволити вбити останнього ка**а і на тому починається, ну не починається, звичайно, так швидко. Наше мирне життя дуже багато ще й буде після війни, праці багато. Тільки одна ціль. Повне знищення і з України. Військовослужбовець каже, найбільшу підтримку на передовій отримує від побратимів. Після боїв, якось, коли зустрічаємося, вони в інших підрозділах, наприклад, і бачу, що вони цілі, здорові, і всі вернулися. Це якраз такий щасливий момент. Ігор Петришин просить тернополян долучатися до захисту України. Так, каже, швидше переможемо ворога. Щоб трохи свідоміше були, у нас війна йде. що самі добровільно йшли військомати або ще й через інші якісь заклади, які допомагають піти воювати. Бо нам потрібна теж допомога, там ми ж невічні, і потрібно нам, щоб вони допомагали, навіть якщо вони бояться чогось воювати, там знайдеться для них якась робота, може навіть ту саму картоплю чистити стебулу, чи боєприпаси підвозити, чи ранених вивозити. Коротше, робота є. І думаю, що багатьом може навіть і сподобатись, там нічого такого страшного немає. Мрію, звичайно, перемога. Чим швидше, тим ліпше. Мрію, що в Україні буде українська мова повсюду. Це мене просто добиває, коли ти ходиш по Україні, тобі какають, щокають і все остальне. З сином зустрітися, звичайно, після перемоги своїми рідними. Поїду знову в Німеччину, і вернутися назад, і далі боротися за майбутнє наше в Україні. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільні новини, Тернопіль.